Virtuaaliluotsi tukee ja ohjaa opiskelijaa etäopinnoissa. Pääset käyttämään Sedun etäopetuksen palveluita osoitteessa o365.epedu.fi. Kirjaudu sisään tunnuksellasi. Jos olet unohtanut salasanasi, voit vaihtaa sen uuteen osoitteesta jelppari.epedu.fi. Jos sinulla ei ole sedutunnusta, ota yhteys jälppariin. Näet omalla sivullasi sähköpostin, Teams-sovelluksen sekä etäopiskelussa käytössä olevia sovelluksia. Etäopetuksessa käytetään Teams-sovellusta. Opiskelijat voivat olla osa pysyvää tiimiä. Pääset tiimeihin Teams-sovelluksessa sivupalkin painikkeesta Tiimit. Jos pysyvää tiimiä ei käytetä, Opettaja kutsuu opiskelijat kokoukseen sähköpostikutsulla. Osallistu kokoukseen klikkaamalla sähköpostissa olevaa linkkiä. Virtuaaliluotsilla on oma tukitiimi Teams-sovelluksessa. Voit liittyä tukitiimiin suoraan Teams-sovelluksessa tai e-kampuksen linkkien kautta. Tukitiimin työtilassa voit osallistua keskusteluun yleisellä keskustelualueella. Alueelle voivat kirjoittaa kaikki tukitiimin jäsenet ja viestit ovat myös kaikkien tiimiläisten nähtävillä. Voit osallistua video- tai ääniyhteyden avulla verkkoohjaukseen.